В Хмельницькому попрощалася 40 річним військовослужбовцем Олексієм Шердюковим. З Олексієм воював на Бахмутському напрямку, розповідає його побратим Олександр. У нас вод би пилила, ми всі дружні, все. у нас не було такого, що там хтось там хуже, хтось там кращий. У нас була друга сім'я, чуйний, добрий. За словами Олександра, Олексію подобалось куховарити. Він дуже любив пекти там торти, він навіть нам і торти, і печиво, і тому ну, що він кулінар кулінарію. У кого день народження він там, там завжди готував торти, і так він любив там, плов зготовити. Там, ну, і, і, і взагалі по кухні. Поранення Олексій отримав під час виконання бойового завдання в Донецькій області, каже побратим. Получив осколкове ранення в голову, О, його госпіталізували в госпіталь. Ну, вже в госпіталі, там вже надавали йому допомогу, він півтора місяця боровся. За словами Олександра, у Олексія Шердюкова залишилася дружина, брат та сестра. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.